پاک ہوئیں تے پاک کی مل دائی دن پاک کو پاک نہیں مل سارے جسم دے تومل نہ لو ایک کو ٹکڑا تو لے دل دا اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری اور فاضل بریلوی نے تو مشفرہ دیا ہے کہنے لگے دل کو کام لگا دو حضور کون سے فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا